Men då börjar jag med att hälsa välkommen till Thomas Eriksson som är antikvarie vid Statens historiska museer. Och du är ansvarig för brons- och äldrejärnålderssamlingarna och forskare. Och eh, om jag har förstått det rätt så är, har du även ett visst ansvar för Ostlänken-materialet eh, som ska komma. Så tack så hemskt mycket för att du kan komma och presentera oss. Så tar jag och lämnar över till dig nu. Ja. Då vann Tessar. Ni ser bara en bild åt gången och ni hör mig också. Så en bild åt gången och vi hörde jättebra. Ja, Det låter perfekt. Men jag tänkte prata lite grann om fyndens väg in i samlingarna och vidare ut till forskningen. Så Oftast så... så När man... Har ett uppdrag, ett fältakologiskt uppdrag så ser man ju oftast rapporten som slutklämmen på det hela. Länsstyrelsen ska in och kontrollera den och godkänna den. Man går och ska ladda upp all information i ASK och Fondock och forndok och, fornreg och Rapporten blir i vissa fall publicerad som bok och man gör budgetslutsar och pengarna. Är Antagligen mer eller mindre slut då också. Och allting är frid och fröjd. Uppdraget är utfört och man kan ligga på de bunna akademiska lagrarna. Så här, men är det verkligen så? Ibland så är det näst så att vi kanske glömmer bort nästa steg. Men Fall och jag har gjort det tidigare när jag jobbade som uppdragsarkeolog. Det var så långt borta som man tänkte inte riktigt på det. Det finns en hel del som återstår när rapporten är klar. Både för det mottagande museet och för eh, kanske även då, undersökaren undersökaren. Det här syftar till att eh, antikvarierna på museet och på för att när arkivarierna på de olika arkiven så småningom ska kunna göra det här materialet användbart för framtida arkeologer och forskare. Och det här är en lång process, så om vi backar ännu ett steg då till början utav uppdraget så är det ju en lång kedja utav olika händelser som sker. Det här är bara ett fiktivt ärende, som hur det kan ske. Länsstyrelsen skriver ett beslut, man har där godtagit undersökarens fyndhanteringsprogram i undersökningsplanen, man gör undersökningen, man skriver rapporten, man konserverar och allting är godkänt sedan av Länsstyrelsen som också ska granska. Och sen någon gång efteråt när rapporten är klar så kommer fyndfördelningsbeslutet ifrån ämbetet och då är det ju oftast vi eller ett regionalt museum som tar hand om materialet. Och hela den här processen brukar i praktiken ta minst fyra år, kanske fem år. I vissa fall så tar det upp till 25 år eller ännu mer innan materialet verkligen kommer till oss. Och då gäller det ju att eh, vi vet vad som kommer in. Och under den här perioden så kan det ha skett ganska mycket förändringar. Det stämmer eh, sakord och uppordningar i de digitala listerna? När, eh, material är materialet komplett? Finns det kostnadstäckning för utövar, hos utövaren, till exempel undersökaren för transport? Och om vi är suna till och säger att någonting måste göras om. Och just den här långa perioden gör att det är en liten svaghet, både för undersökarna som oftast inte vet hur man ska förpacka materialet, för det kan skilja sig mellan de olika regionala museerna och oss, hur man vill ha materialet, men man kan inte riktigt anpassa det efter det. Och eh, vi har ju ändå då allmänna regler för hur fynden ska vara när man lämnar in dem. Och det kommer ju material från undersökningar i hela landet till oss då. Och vi är ju en av de största fyndmottagarna. Och vi eh, har inte hittat på några fyndhanteringsregler själva, utan allting grundar sig på kulturmiljölagen, på Riksantikvarieämbetet och Kulturrådets föreskrifter. Och eh, allting då finns uppdaterat och eh, lätt att hitta på vår myndighetssida, som.se, under fyndinlämning för arkeologer. Och... Eh, här finns allting angivet från hur gemen ska vara så att de är rostfria, till hur man gör etiketterna, till hur backar och fyndaskar ska se ut och hur lister ska utformas. Och det gäller också att ni innan en fyndinlämning kollar upp att det verkligen är den mest aktuella versionen som ni har på ett bord då för att se det. Så kolla på sm.se och se hur det ska göras. Och rent praktiskt, vad händer då? En samling som vi har på Historiska museet är ju en organiskt framvuxen samling som har rötterna i antikvitetskollegiet under sen 1600-tal och 1700-tal som sen formaliserades till Historiska museet som från början var inrymt på nuvarande Nationalmuseet och instiftades 1866. Och så här kunde det se ut då på Terjarnäs tjänsterum eller tjänstehörna och magasinsutrymmena. Det var inte alltid så jättebra lokaler att förvara fynden i. Men det är förhållandevis väldigt bra ordning på de gamla fynden ändå. Och, eh, allting har ju katalogiserats då. och Vår databas består ju från början av katalogkort som alla är inskannade och sökbara på vår CatView-version. Det äldsta är från 1830-talet där Emil Hildebrand satt och beordrade folk att börja föra förteckningar. Och sen så här är det ju bara en lång kedja av olika antikvarier och arkeologer som sen har satt sin prägel på det data som har registrerats på terminologi, på ambition, när vi har haft olika upphov och vetenskapliga paradigm och allt det här samlas då i den databas som vi har som då består av allting från moderna inknappningar till att folk rent av, äh, rakt av bara har suttit och kopierat in texten på 1830-talets äh, fyndkataloger. Och det här gör att det kan ibland vara svårsökbart. ändå. Och det är definitivt inte enhetligt. Det gamla systemet då. Sa att eh, men om det var viss ordning på Nationalmuseet så var det förhållandevis lätt att skapa ordning i det hela, för nästan alla föremål signerades och man la allting i topografisk ordning och periodordning så här, när det kom så småningom till museets nya lokaler på Narva vägen på 1943. Och... Eh, det här systemet funkade tillsammans med katalogkorten och många utav katalogkorten är ju väldigt De är mer eller mindre små undersökningsrapporter, annars är det ju ATA som har arkivansvaret för fullt dokumentationen för alla våra material, men det är överraskande väldokumenterat många gånger. Man får läsa sig till, givetvis. Allting är infört digitalt i våra databaser. Och det här systemet funkade fram till 1970-71, fram till det vi säger förvärvsnummer eller inventarienummer 30 000. Då hade uppdragsarkeologiska systemet vuxit så pass stort med exploateringsundersökningar och storskaliga undersökningar som gav stora filmmaterial. Så mycket av materialet gick inte att göra på samma sätt som man hade gjort då fram till 1970-talet. Så där blev det en liten tidslakun, kan man väl säga, på nästan 30 år innan den nya samlings, digitaliserade samlingsdatabasen tillkom. Då. Och det är det som vi kallar för MIS eller SIS, söker samlingar, som finns externt ute på webben också. Och det här är ett system då som specialbyggdes av Ulf Bodin och några till för våra samlingar och för våra behov. Och det finns ju en intern del av det hela och sen så har ni det externa fönstret här. Då. Och i stort sett så var det ungefär en halv miljon fyndposter digitaliserade i det här systemet, ofta med bilder och i stort sett alla benposter digitaliserade ner till ben. Men som sagt den kontextuella data arkiverades inte av SOM. Så här. Ändå. 2000 19 så stängdes det gamla systemet ned och det gick inte längre att uppdatera utan vi fick gå över till ett nytt system som är Axial Collections, Adlib som vi brukar kalla det då och det är ett system som är väldigt komplext. Det är inte gjort enbart för våra samlingar. Statens historiska museer består ju även av olika kulturhistoriska museer typ Halvidska museet, Skåkloster, Livrötskammaren, myntkabinettet, Tumba. Och det här gör att databasen måste fylla ganska mycket funktioner. Inte bara Janita från yngre järnåldersgravar som ska in i från Rembrandt-tavlor till Gustav III- och olika maskeradräkter som ska rymmas här och kunna analyseras. Och i dagsläget så finns det ungefär 37 000 förvärvsnummer. Man kan säga att ett förvärvsnummer är det som tidigare kallades för inventarienummer. Då. Det är ett unikt nummer för varje plats och ett undersökningstillfälle. Och alla fynd från förvärvsnumren är placerade per förvärvsnummer i våra magasin. Då. Och i dagsläget så finns det ungefär 1,1 miljoner digitaliserade fyndposter. Men det återstår antagligen att göra ytterligare 5 miljoner poster ingen vet riktigt. Och någon gång i vinter så kommer det komma en ny mer avancerad extern sökmotor också då. Men här så gamla miser inte uppdaterad. Ni kan göra enklare sökningar redan idag på vår samlingsdatabas, men den kommer inte finnas historia så små här. Och eh, Adlibär som sagt, inte bara gjort för att eh, arkeologer och forskare ska kunna nå våra olika föremål då, utan det är ju också gjort för att vi ska kunna hantera föremålen rent antikvariskt. Var de förvaras, om de är utlånade, om de är utlånade behövs ett försäkringsvärde. Och placeringar så att vi kan hitta och kunna se en placeringshistorik om föremål har flyttats av olika orsaker. Det är konditionsbedömningar av framförallt metallföremål, organiskt material som ska in här, analysresultat och en hel del annat också som bara för internt bruk. Då. Och när vi registrerar någonting nere på fyndnivå in i Adlib då, eller även i gamla MIS, så görs det här med olika ambitionsnivåer av olika orsaker. Det kan vara allt från att vi får ett samlingsbesök och man måste snabbt ha ett feed på föremålsidentitet på den här posten för att hålla ordning på den. Det är utlån, det är importerad data från undersökare. Det är kvalitetssäkringsprojekt eller uppordning i, som vi själva utför för att höja kvaliteten på det hela och accelererar i nyregistrering när vi sitter i löpande och tar emot föremål och knappar in dem. Och rent historiskt så har ambitionsnivåerna varit olika. I början var det kanske kvantitet som gällde framför allt. Och många gånger så är det skiftande kvalitet. Så vår databas som den ser ut idag kan aldrig ersätta typologier i facklitteratur. Ska ni ha en bra datering på någonting så får ni gå till Angren och Nerman, eller Bodo eller vem det nu är som har skrivit om det hela och kollade. det. Men däremot så finns det ju lätt att man kan hitta åtminstone delar av nyfunna fyndigt av samma typ och som inte fanns med i, då eller angrener man 1923 eller vad det kan vara för någonting. Så den måste användas med eh, viss källkritik. Och den här databasen är ju också väldigt komplex i och med att det är många olika personer och olika museer som använder sig av den och det vi sitter och gör nu. Det är att försöka ensa och fixa till saker, typer, termer i ett hierarkiskt system i olika thesaurusvarm. Och det här är till exempel bara ett skärmdump av olika bergarter och mineraler för att visa då där vi hela tiden binder samman olika termer Dessutom finns det ju för samma material oftast mängd olika termer som antagligen betyder samma sak. Och där har vi ett lite knicksigt problem ibland att våra geologiska termer till exempel ska stämma med det som används inom det konsthistoriska fältet för Halvutska samlingen till exempel och så. Så... Och vi håller på även med olika fyndgrupper. Keramiken är till exempel ett väldigt stort och komplext material som vi ska försöka ensa så att det ska bli lättare sökbart. Så Men mycket måste ändå göras genom platsbesök sedan. Men det kommer bli enklare och bättre. Och vi har ju. Olika krav på på våra fyndinlämningslistor. Det ska ju alltid finnas med vad det är för någon kontext det kommer ifrån, undersökning, vad det är för någon typ. Och någonting som är väldigt viktigt som ibland saknas det är ju till exempel gallring ifall det är material som är gallrat. Material får inte gallras efter fyndfördelningsbeslutet och det är måste ha mer hela, men om det har gjorts innan dess så ska det anges här. Det ska anges om det är konserverat till exempel och anges om det är, till exempel utlånat till ett utställande utställning i ett museum redan så att det inte finns med i inlämningen. och Någonting som är väldigt viktigt också då det är ju dateringen för till skillnad från de gånger då Montelius och Hallström åkte ut och grävde en grav så, här så är de flesta undersökningar idag allra på landsbygden multikronologiska. Och där har vi ibland ett problem att antingen så blir det bara en bulkimport där allting sägs vara bromsålder från hela undersökningen bara för att merparten av materialet kommer från bromsålder. Men oftast är det ju allting från kanske mellaniolitikum till 1600 talet som inda. Och där gäller det ju att i sådana lokaler att man har datering i den mån det går att detaljdatera saker och ting. Så här, att det finns ända ner på nivå. Annars så kan det bli att det antingen bli så vida sprekliga dateringar så att Platser. Alla finner daterade från senioritikum till medeltid eller att det blir sådana här klumpdateringar som inte stämmer. Och allting, förvärvsnummer klasseras i magasinen, de är välordnade och det krävs... Idag att materialet kommer ju bara in i den ordning det kommer in, med. det är ingen topografisk ordning, utan det ställs in och där måste vi veta exakt vad varje förvärvsnummer finns på vilken plats i magasinet för att överhuvudtaget ha möjlighet att hitta tillbaka till det, annars är det lost forever. Och placeringen sker ju också, vi splittrar material utifrån olika metall, äh, materialgrupper så att äh, metaller och järn kommer i ett torrmagasin och organiskt material i ett särskilt magasin och sten och ben och skrymmande material i andra magasin. Och återigen behövs det då att allting blir ordentligt kategoriserat och i den mån äh, vi registrerar någonting ner på Föremålsnivå så får allting eh, streckkoder och eh, sen med hjälp av iPads och iPhone så fotograferar vi rakt in i databasen och eh, man kan se sedan då exakt var det enskilda föremålet ska finnas någonstans i våra samlingar då. Annars är det just det här med kontexter, förutom dateringar, som kan vara problem för, våra för att kunna hitta i våra undersökningar. Hierarkiska strukturer och singelkontextundersökningar är jättebra och nödvändiga ute i fält, men för oss innebär de ibland svårigheter. Det finns Både när man letar som forskare efter provkontexter på kol, 14 dateringar till att hitta tun som hör till en speciell anläggning, en speciell datering, så behövs en hierarkisk struktur. Och vi är inte arkivförande för de här hierarkiska singelkontextstrukturerna. Vi har oftast bara en eller högst två led i den här hierarkiska strukturen som vi får in i våra databaser. Och det riskerar ju på sikt att finns inte då den här fakta eller data för om det här fyllnadslagret kommer ifrån ett stolpål eller om det är ett kulturlager eller om det tillhör ett stolpål i ett hus eller en brunn. Eller så har vi egentligen bara en hel massa, hundratusentals lösfyndusar ändå. Så där behövs det. verkligen att eh, någonstans någonting i pappersform eller i digital form det är arkiveras så att framtiden kan veta var fynden kommer ifrån. Så om man ska göra en liten sammanfattning då, det finns problem med våra, vår finhantering Det är en resurskrävande efterbearbetning för att få in och accedera föremål in i våra samlingar. Vi har en resursbrist, så här, vi är 12 antikvarier som sköter samlingen och accession, och Det gör vi vid sidan av en mängd andra uppgifter. Och just det här, vem är det som arkiverar den digitala dokumentationen från fältinmätning så, så att inte fynden blir lösfynd? Det har funnits sedan 1990 och nu börjar det börja lösas. Och just den här väntetiden mellan undersökning och fyndfördelningsbeslut har inneburit att fynd kan ha brutits ner, fynden är inte uppordnad enligt våra eller andra mottagande museets principer. Medel kan vara förbrukade redan och kunskap om materialet kan ha skingrats under tiden. Men det finns också många möjligheter. Vi har en av Nordeuropas största samlingar av arkeologiska artefakter och astrologiskt material som används aktivt av både oss av utställningsverksamhet runt om i landet och utrikes. Materialet är tillgängligt via webben i hela världen, via bland annat k då, och i Europana. Och vi är öppna för bokade magasinsbesök. Och någonting som man ska komma ihåg också tycker jag, som är lite fyndbar, det är att det är lämningarna och fynden, framförallt för mig som förhistoriker, som är de primära källorna. Rapporter och artiklar och avhandlingar och böcker är tolkningar av fynd och lämningar. och Det finns massor att kunna titta på och jämföra nyutgrävt material med de gamla materialen som kan ge mycket ny kunskap. Bara man har möjlighet att ha tid att göra det. Så det var slut för mig. Tack, Thomas, Jättebra avslutning. Och Som du säger, fynden är ju det, är liksom det som faktiskt återstår av den fysiska ländningen. Det är ju ett primärt forskning och det är beforskningbart på ett sätt som eh, kanske inte utnyttjas som det skulle kunna göras i nuläget. Och då är det ju viktigt att det finns information om vad man kan hitta liksom, intressanta material för det man vill forska eller nyanalysera.